oleme jõudnud valgusõpetuse suure finaalini. oleme uurinud valgust mit erineva nurga alt. Kuidas see levib, kuidas see peegeldub, kuidas see murdub, kuidas see on seotud varjudega, kuidas pimedusega, värvustega, nägemisega, kuidas tekib kujutis, kuidas toimivad läätsed Ja nüüd on aeg kõik need teadmised kokku panna. Nende teadmiste abiga peaksime suutma selgitada, Kuidas ikkagi on nii, et mina istun siin ühes toas kaamera ees ja teie ei saate kunagi hiljem seda oma seadmest vaadata? Mis siin siis õigupoolest toimub? Kas sinna uskas selle nüüd seletada? No vaatame, kas me suudame füüsika abil panna kokku pildi sellest, kuidas ühe füüsika teemalise videotegemine käib. Kõigepealt, mida meil nägemiseks vaja oli? Valgust. Selleks on vaja valgusallikat. Need võib olla erinevaid, näiteks punkt Aga häda on ainult selles, et siit ei tule eriti palju valgust ja paljudesse kohtedesse tekivad väga teravad varjud. Füüsikas me nimetaksime neid täisvarjudeks. Ja kuna me ei taha teha õudus filmi, siis võib olla tasuks valida natukene mahedam valguslahendus. Näiteks läheb pilt kohe palju paremaks, kui me toome mängu suure valgusallikat. Ja selleks, et see valgus oleks veel mahedam, on tavaliselt suuda valgustid ees valguse hajutajad. Need on siis sellised pool läbipaistvad kangad, kust valgus mitte ei lähe otse läbi, vaid hajub igas punktis kõikidesse võimalikesse suundadesse. Nüüd on meil vähem täisvarja, rohkem poolvarja ja üleüldsem varjus olevaid alasid vähem. Aga me ei näe mitte ainult neid valgusteid, vaid ka muid objekte. Näiteks minu nägu, see ei ole valgus hallikes, aga sa näed seda ikka. Ja see tuleneb sellest, et valgus peegeldub pindadelt. Võtame näiteks peegli. kohta me teame, et see peegeldab, ilmselgelt. Aga oluline on ka teada, et valgus peegeldub nii, et langemis nurk on sama, mis peegeldumis nurk. Aga valgus ei peegeldu ainult peeglilt või muult läikivalt pinnalt, vaid peaaegu igalt pinnalt enamik pindu ongi pinnad, Ehk seal peegeldub valgus hajusalt. Ja mis veel oluline, kui valgus peegeldub mingil pinnal, siis sellele me näeme ka selle pinna värvust. Näiteks kui valge valgus langeb minu jakki peale, siis kõik teised valge valguse komponendid neelduvad ning ainult sinine peegeldub. Ja see pärast näed sa seda jakki sinisena. Ja nii iga pinnaga. Näiteks sellelt pudelilt, peegeldub ainult roheline valgus ning sellest korgis neeldub praktiliselt kogu valgus, nii et sa näed seda korki mustana ning vastupidiselt sellele mustale korgile siit paberi pealt peegeldub enamus valgusest ning see näed selle paberit valgena ja niimoodi kui kõik rästi peegeldub, saab meie ruum ohtralt valgust täis sest igas valgus hakkab valgus levima, igas suunas Ja igas kohas, kus see valgus jõuab mingi pinnani, ta osaliselt neeldub ja osaliselt ka peegeldub. Kui me üritaksime seda valgus valguskiirtelane näidata, oleks terve ruum risti valgus valguskiiri täis. Aga sina ei näe sugugi mitte kõike seda valgust. Siinuse puutab ainult see väike osa valgusest, mis kõikidelt nendelt pindadelt sirgi juhtumisi just siia kaamera objektiivi suunas levib. Ja mis siin nüüd juhtub? kui ta siia objektiivi siseneb Siin on ju lähts. Noh, õigemenni küll, enamasti on tänapäeva kaamerates ees ridalehetsesid, aga lihtsuse huvides võtame praegu ainult ühe. Ja lähts on optiliselt tihedam keskkond. Ehk seal valgus murdub. Ja tihedamasse keskkonda sisenedes on murdumisnurk väiksem kui langemisnurk. Ja hõredamasse keskkonda sisenedes on murdumisnurk suurem kui langemisnurk. Kokku annavad need valguse murdumised tulemuse, et kumer läts koondab valgust. Nii et kui valgus tuleb läätsest läbi, ei liiguda mitte sama teed sirgeoneliselt edasi, vaid murdub, ehk muudab suunda ja koondub oneliselt. Selleks, et videopilt oleks terav, peavad igast punktist tulevad valguskiired koonduma täpselt kaamera sensoril. Ehk sensor peab olema kiirte koondumispunktiks. Et seda saada, tuleb meil kaamera objektiivi sättida, ehk lähetse fookuspunkti sensori suhtes nihutada. Siis sensor registreerib iga mõne sajandiku järgi kogu valguse, mis sensori liudis, ja sellest järgmise hetke ja järgmise ja järgmise. Ja see info siis liigub pikkidena sensorist kaamera melukaardilt kuhugi arvuti kõva Seal tehakse talle montaasiprogrammis järel töötlus, siis renderdatakse valmis uus fail, laetakse interneti mõnda videokeskkonda ja tõenäoliselt sealt laetakse seda sinu arvuti mällu. Ja viimaks tekib kujutis sinu arvuti ekraanile. Ja veel täpsemalt käib see nii. Sinu arvuti ekraan koosneb pisikestest leedvalgustitest. Iga üks neid võib põleda kas punase, rohelise või sinise valgusega. See on siis RGB värviskeem. Protsessor saab failist kätte kaamera kaamerasensori taletatud info ja arvutab iga sekundi jaoks välja, millist värvi sel hetkel iga valgusti selles ekraanis peab olema. Ja niimoodi taas see kujutis sellest, mida kaamera kaamerasensor kunagi siin stuudis salvestas. Ja nüüd see valgus levib sellelt ekraanilt igale poole ja osa sellest jõuab sinu silma, koondub su silma läätses, moodustab silma võrk kestal kujutise Ja nüüd su aju saab signaali, et aha, kujutis, põrrab selle ümber ja voila, sa näedki. Kui aga peaks juhtuma, et meile ei meeldi miskid videovärvusti juures, siis me saame teha hiljem videole värvitöötlust. Näiteks kui video on miski pärast väga punase tooniga tulnud, siis võime kasutada filtrit, ehk seda punast natuke välja filtreerida. See küll toimuks digitaalselt. Aga põhimõtteliselt on sama, mis RGB värviskeemi puhul oleks ka päriselus filtrita ja valgusega mässates. Ja kui meil on vaja lugeda videos naariumid maha, aga nii et seda näha ei oleks, siis tuleb appi selline nähtus nagu näiv kujutis. Ehk mul on siin kaamera ees all telefon. Sealt tuleb valgus, peegeldub 45 graadise nurga all olevalt klaasilt, otse mulle silma. Ja mina näen seda lugeda, aga kaamerasse ei oa sellest valgusest mitte midagi. Nii siis, kuidas tundub, kus me saime füüsika peal videode tegemise pulkadeks lahti võetud ja ära seletatud? Mulle tundub, et saime kenasti. Kõik, millega me videote ees kokku puutusime, oligi füüsikaga seotud. Ja tegelikult nii selle füüsikaga ongi. See on igal pool meie ümber ja aitab meil mõista seda maailma siin. Ja kui meil on olemas sellised paas nagu oleme siit valgusõpetusest saanud, on võimalik tegelikult päris hästi aru saada keerulisematest nähtustest. Näiteks, kuidas saab valguskaabli abil infot liigutada, kuidas kuvatakse hologramme, või kuidas toimetavad mustkunstnikud, ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellega ongi meie lühike valgusõpetuse kursus lõpule jõudnud. Huh! Järgmisena võtame videoõpetuse soojusõpetuse teemad, nii et püsige lained ja need videod. Oli taga vaid osa suuremast loost. Siis me teeme neid füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakkuva iduettevõttega Praktikal. Ja see tähendab seda, et meie videod põhinevad praktikaali õpilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppe materjalide ja põnevate katsetega, kus sa saad õpitud oma käega järgi proovida. Nii et kui sa ei ole veel praktikaliga tuttav, siis siuri kindlasti kodulehte Praktikal.ee.